Gekkjuð aðsstaða. Það er aðsstaðan nr. 1, 3, rosalega vel komandi móðsvíðu nefnundur. Var það að hafa mjög þægilegt innrarnett. Það fundið alltaf þar og mjög gæða vísó í boði og rosalega gaman alltaf á þeim. Og bara mjög góðar vísóinn er alltaf ekki verið af heimur að fara í kjalla hann. Það er geggjað aðsstaðar og alveg rosalega illa nýtt. Það er mjög aftur sem að fer hann. Þetta er bara alveg tómt. Er